السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا اخواني الكرام وخصوصا المتداولين واخص كذلك يعني متداولين تيران بالنسبة للاكسبيرت الاكسبيرت ناجح ناجح ناجح ونجاحه ممتاز جدا وهذا ناتج عن تجارب يعني ليس يعني تجربة شخصية فقط هناك بعض الاشخاص طلبوا مني لانهم ثقات اعطيتهم اليهم مجاني بس مجرد يعني تسجيل تحت وكالتي اتمنى من البقيه خلال هذا الشهر وهو بدايه السنه يبداون العمل النتائج ما شاء الله خلال يومين امس واليوم كانت نتائج جيده جدا وتعبر عن ذكاءه شوفون هذه النتائج الصفقات هاي طبعا حساب 50 دولار حبيت اجرب على الحقيقي ما اريد اي شي تجريبي هذا حساب حقيقي 50 دولار بونس الشركة شركة تيران وشغلة كان اليومي 36 دولار وغير الارباح الحالية اللي فاتحها صفقات يعني بيومين يحقق لك نسبة بالمئة. هاي من غير الصفقات الحالية المفتوحة. يعني لو جمعنا الصفقات الحالية المفتوحة ندخل حتى مية بالمية. فأنا اجيلكم يجي شهر يربحك مية بالمية. يجي شهر يربحك الف بالمية و الفين بالمية نسبة على رأس المال. وممكن يجي لك شهر يخسرك او ما يربحك يعني متذبذب يعني يعطيك عشرة بالمية ربح. مثلا 20% ربح ممكن يجيك شهر تخسر 10% 15% 20% بس انت باستمرارك يعني الشهر النظيف اللي ما بي حروب عسكرية ما بي حروب اقتصادية هو شغال يقول لك انت معوفني اشتغل انا فينطيك نتائج عظيمة تعوضك اذا كان شهر سابق مو خو شهر فانت بالاخير تربح هذا الاكسبير تم تصميمه من خلال خبراء خاصين بالإكسبرتات فقط وكانت هاي المؤشرات أنا المعتمد عليهن والخبرتي من 2012 إلى هاي الوقت الحالي فبالتالي تم تصميمه ب 2016 يعني 2015 على 2016 تم تصميمه وكان المبلغ يعني مبلغ ضخم فبالتالي ما حبيت أبيعه ولا حبيت يعني أعطي خبرتي لأي أحد وهذا من كل شخص يعني ما اعتقد شخص يعطي خبرته بيوم وليله شخص مجاني. من حقي انا استثمر خبرتي لكم بس تعال شوف اكو شخص يبيعها الك. مثلا انت تقبل ابيعه انا الك مثلا بالشهر مثلا 1000 الف دولار 2000 دولار ممكن؟ ممكن ابيعه الك. انت الربحان وانا الربحان. بس انا حبيت فقط شرط واحد سجد تحت وكالتي واخذه مجاني. شنو رأيكم بهذه؟ مو شرط أن يكون عراقي حتى لو كان عربي أجنبي هذا متاح للجميع بس غير متاح للأشخاص اللي يديرون حسابات غير متاح للأشخاص اللي يعطون ضمانات ونسب كما سمعنا مؤخرا هذا فقط كل شخص هو يشتغل لنفسه يعني بمجرد إذا مثلاً أرفض أن هذا الشخص يدير حسابات أو هذا الشخص مثلاً ما نقول يعني يشتغل بأمور أخرى ممكن أشوفها مخالفة يعني مثلاً ما نقول هو يتاجر بالإكسبيرت فهذا مباشرة بعد يحلم يشوف الإكسبيرت أنا حبيت أفيدكم والشرط بسيط جداً ممكن أي شخص يعني بخمس دقائق يحققها ما راح يسببكم مشكلة إن شاء الله نبدي مع بداية هاي السنة وطبعا الأشخاص المعروفين اللي تعرفوا علي وتواصلوا وياي يعني هذولي متاح إليهم حاليا وأي شخص يجي يجب أن أتحقق منه ومن شغله ومن وضعيته خلال هاي الأشهر اللي سبقت أكو أشخاص يجوني ما يعرفون الألف واللام بهذا السوق الآن يعني من خلال تواصل بعض الأشخاص قالوا هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص عندهم قنوات ويروجون على شيء يعني ما بي يعني أي فائدة يروجون بفقط لمصالحهم أو مصالح أخرى مثل ما يقولون واحد الطيب يستغلونه يعني فأنا ما عرفت أنه بعض الناس يعني نواياهم يأخذون معلومات ويروحون يسوقونها وكأنهم هم أصحاب الخبرة وبالتالي حبيت يعني أشتغل الأكسبيرت في نظام آخر بالنسبة للأشخاص اللي حابين مثلاً يجيبون عدد مثلاً انت تريد تشتغل تتاخذ الأكسبيرت وسجل تحت وكالتي أنا طبعاً عندي شروط يعني ممكن أقيدك بها يعني انت من ترسل لي رقم حسابك انتهى بعد بس انت تجيني تقول لي انا عندي اشخاص ارد اجيبهم ايضا ياخذون الأكسبيرت تحت وكالتك فهذا ممكن يفيدك انت يعني ممكن يفيدك انت اذا جبت لي اشخاص اخرين يردون الأكسبيرت يعني هذا موجود يعني كل شخص يجيب له مجموعه هو يكون يعني يعتبر هو راس المجموعه يعامل معاملة القائد يعني لأنه صحيح فادني أهو، بالمقابل يجب أن أفيده فهنا بناء على هذا الشغل الفوركس يعني يفيد وتستفيد <تصفيق> إن شاء الله ما راح أثقل عليكم حبيت أقول لكم أن بداية السنة بدت اليوم ثلاثة واحد كما معروف عندكم هنا وهي الصفقات شوفتكم إياها نتائجها الاكسبيرت ممتازه على الحساب الحقيقي. شوف ماكو صفقه طقت هذا هذني الحمر ستوب لوز لكن مأمنه صفقات يعني هو بنظام ذكي يأمن لك الصفقه. يأمن لك الصفقه ما يخسرك. في حال عكس علينا الزوج باخبار مثلا قويه ممكن يخسرك بس بستوب معين يعني ما يخسرك ما يمرجنك. الشغل ماله نظيف وهادئ ومبني على شروط. قوية ونفسيتها ما تنهار لأنه هو ريبوت أما أنت إذا تشتغل بنفسك ممكن تنهار نفسيتك وتحاول تنتقم من السوق وتخسر بخصوص العملات بخصوص العملات هاي العملات اللي أستخدم هنا هاي العملات يجب أن تكون بالمنصة والفريم يجب أن يكون 15 دقيقة اللي يريد يتواصل وياي على الواتساب، على الواتساب رقمه موجود. اللي يريد يتواصل وياي على الفيسبوك موجود، التليجرام موجود، الاتصال موجود. اللي يحب مثلا يقول لي علاوي عندك مشروع مثلا معين، انا عندي مثلا 100 دولار. ها؟ ممكن انت وجماعتك تتفقون يسووا لكم حساب مجمع. يعني مثلا انت تحب 100 دولار، صاحبك يحب 200 دولار يشاركك هذه 300 دولار. هذا 50 دولار اعتبروها اسهم اعتبروها اسهم ودخلوا بحساب واحد حساب قوي يعني رصيده وفتحوا عليه الاكسبرت واحد عند لابتوب جاهز ممتاز مواصفات زينه انترنت موفره منصه شغاله بمجرد ما يتم ذلك يبلش يطبق على الفيديو اللي انا نشرته سابقا وهي طريقه تثبيت المؤشرات والاكسبيرتات بالتالي اخواني الكرام راح تبلشون الشغل ويكون تشغيل الاكسبيرت بعد ما حددنا العملات وحددنا الفريم راح يكون تشغيل الاكسبيرت من الصبح حتى الليل الليل يجب ان يقفل الاكسبيرت الساعه بالعشره بالتسعه بالعشره بهذا الوقت حتى لو الساعه ب11 اوكي اقفلها بس لا تاخر اكثر هذا من حيث القفل اما في حاله الفتح فانت مخير اما الساعة بالسبعة الصبح او بثمانية الصبح بالعشرة الصبح هذا اوقات ممتازة اتريد الشغلة ويا سيولة امريكا الساعة بثلاثة شغلة فانت مخير بتشغيلتي هذا اللي اقصده انا وهاي صفحتي على فيسبوك ممكن اي شخص يتواصل وياي وارسل لي التفاصيل كلها اللي يريدها بالنسبه للاشخاص العرب اللي داخلين بشركات خاصه بهم او العراقيين اللي مشاركين بشركات اخرى يقول انا ما ابدا اسجل تحت وكالتك او مثلا انا بشركه اخرى شنو طريقتي ممكن تشتري يعني ممكن تشتري يعني المبلغ شهري اربطه لك على شكل شهري او ثلاثه اشهر يعني او اعطيك حتى خمسه اشهر ايه والشراء راح يكون يعني مناسب الك لانه تحقيق الارباح راح ينطيك خير من الله. هسه واحد يقول لي انت اذا صدق هذا ناجح ليش ما تشتغل لنفسك؟ وهذا جوال السؤال دائما انا اطرحه انا لكل شخص يقول لي فلان مدير حساب ناجح وفلان يعطيني نسبه ضمان ما, ن... ما اخسر ما يخسر الفلوس وهو خبير وينطي نسبه ثابته 10 و 15% وضمانات وعقودات. أنا أقول له مستحيل واحد يضمن لك نقطة واحدة بهذا السوق، نقطة واحدة يضمنها بهذا السوق. هذا شغله ما أريد أدخل بتفاصيل، يعني مبدأ كونه داخل على الفوركس، احتمال صار له يعني أقل من سنة، وصار عنده غرور أو مثلا عنده رصيد ممكن يعوض، أو مثلا جازف بالمبلغ، بعد هو وضميره بالشغل. شنو هاي؟ احنا الفوركس هذا منذ نشاته لحد هذا الوقت ناس انتحرت بسببه لانهم دخلوا بكل قوتهم وخلوه هو وظيفته الاساسيه وهذا خطا كبير. وهناك شركات عملاقه عملاقه عملاقه بهذا السوق وشركات وساطه ايضا عملاقه بهذا السوق صفرت وفشلت وافلست. فاخواني الكرام اذا تدخل بهذا السوق ادخل اه بمبلغ ممكن اذا خسرته ما ياثر على حياتك. هاي وحده. ادخل بهذا السوق لما تدخل بهذا السوق وتشتغل، اشتغل بان هاي فلوسك حقيقيه مو وهميه، تجي وتذبها بسرعه. اشتغل بلوت ممتاز يناسب راس مالك. ادخل بصفقات مختلفه، حط ستوبك يقول لك هذا يعني يخسرك فهذا هو الخسرك خسرك مقدما. ايش قد ما تربح لو تربح مليون دولار. وكنا سعوديين نعرفهم ذاك الوقت 2013 و14 اذا كان الاخوه القدماء يعرفون كل راس مالهم كله 250 الف دولار و400 و500 و600 الف دولار صفروا وتمرجينوا زين بدون ستوب يشتغل ليش انت انت ذا ما ضامن الصفقه حط لي ستوب قد منطقه قويه حسب تحليلك حسب يعني مؤشر ممتاز خد تضرب ستوب الصفقة الثانية خد تضرب ستوب الصفقة الثالثة خد تضرب ستوب الصفقة الرابعة خد تضرب ستوب ممكن الصفقة الخامسة تربح بها تعوضك كل الصفقات وتربحك فأنت ليش تدخل مجازفة وكأنه تلعب قمار هذا خطأ وحتى حرام فبالتالي لازم تشتغل شغل نظامي هذا الإكسبيرت إكسبيرت ذكي مبني،, مبني على خبرتي الحمد لله وشكر اللي استخدمتها بهاي المؤشرات اللي راح يعتمد عليهم أول ما ينفتح الصفقة ينطيك ستوب اللي احنا راح نحطه بالاعدادات اللي هو 50 نقطة ويحدد لك هدف وهو راح يحدد لك هدف صحيح وقوي بحيث السعر لما يوصل لهذا الهدف يلمسه وبعدين يهبط هيك زين هو حدد لك وقف الخسارة يعني ما راح تتمرجن بصفقة وصفقتين وعشر صفقات بالتالي لازم إن إنانة تشتغل شغل حلو وتعوفه براحته يجمع لك ارباح شوية شوية ممكن أول شهر يخسرك خمسة بالمية أو عشرة بالمية أو خمستاعش أو عشرين بالمية، ممكن الشهر الثاني أنت تطفيه تقول هذا فشل، لكن الشهر الثاني لو مخلينه ممكن يحط ينطق حتى ألف بالمية أو ألفين بالمية، فأنت هذا هذا الاكسبرت هو مثل أي خبير ممتاز، لكن الخبير البشري اللي أنا وغيري اللي يديرون حسابات يتأثرون نفسياً وطبيعته يعني متغيرة يعني ظروفها متغيرة. يعني ممكن يدخل بتاثير خبر يمكن يدخل بتاثير مثلا آه كلام وقنوات وكذا يصير ضغوطات يدخل بصفقه ممكن تخسر بس هذا مبني على شروط اتحققت شروط الشراء اشترى حدد لك هدف وستوب وهو من الذكاء مالت ما راح يطلعك خسران الا نادرا ويكون هناك خبر ضدك يعني سريع بنفس اللحظه يلا تقدر تخسر بهاي الطريقه فهو انا اميزة على نفسي انا لانه ذو نفسية ممتازة نفسيته ما تنهار بينما انا اذا خسرت وصفقتي وصفقتين وثلاثة اعتبر نفسي يعني انهارت نفسيتي واعتبر نفسي يجب ان انتقم من السوق وبالتالي ادخل لوتات عالية وظل اخربط بنفسي على ما اصفر وتمرجنيت ممكن يتمرجن اي واحد منكم حتى المستمع اللي يقول انت شنو تمرجنيت واحد يتمرجن راح تتمرجن وراح تحسي ما كهو. يعني هذا السوق اذا ما صار عندك شيء ثابت شيء ثابت حتى لو صار عندك الأسماء جيد وصار عندك غرور وصار عندك خبره لابد من المرجنه لابد من المرجنه فاشتغل من البدايه اشتغل صح يعني لما تحدد استوبك استوب معين استوب صحيح تبلش تشتغل به فعلى كل حال اخواني الكرام ما راح اطيل عليكم ما راح اطيل عليكم الفيديو بس حبيت اقول لكم هذا الشغل بدا الشغل بدينا بالسنه الجديده بلش الشغل اللي يحب يسجل تحت وكالتي الى هذا مجاني وان شاء الله التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى وبخصوص الذين يجيبون اعداد مثلا شخص جاب لثلاثة او اربعه او اثنين رادوا الاكسبيرت راح يعامل هذا الشخص كقائد يعني ممكن اعامله يعني كقائد وياي يفيدني وافيده فهذا مبني البناء راح يكون ان شاء الله وبدل ما ابيعه لكم مبالغ اللي هو حاليا تعرفون الاكسبيرتات كلها تباع يعني اذا مو 100 دولار 1000 دولار اذا مو 1000 دولار 5000 و10000 دولار نعم هاي الاكسبيرتات لكن هذا الاكسبيرت انا راح اعطيكم اياه مجاني الحين نشوف شنو وضع النسخ في شركة تيران الحد الآن ماكو جواب صريح ماكو خبر مضبوط وبالتالي لما يجي النسخ ان شاء الله الكل يستفاد الكل يستفاد وبمجرد ما يشترك بالنسخ مع اي مدير حساب ناجح بعد ما يرح يدفع 50 و 60 و 10 و 20 ارباحك بالحساب يبقى عندك بس شهريا تدفع 30 او 50 او 100 او 150 حسب شغل المدير فبالتالي انا اتمنى لكم النجاح دائما بكل الشركات واخذوا يعني حذركم من بعض النفوس الضعيفه اللي ينطيك عروض ينطيك يعني احنا نقول عروض لانه حاليا كلها عروض فوركس او غير فوركس ينطيك عروض مغريه ومثلا يقول لك انا ناجح بنسبة كذا بالمية أتوقع من البشر كل شيء يعني هو تنهار نفسيته حتى لو كان ذو ثقة وأمان و... لازم تنهار نفسيته وممكن يخسرك يعني فبالتالي انت اتجه نحو الصواب يعني إذا كانت لديك مؤشرات تشتغل عليه ومضبط أمورك توكل على الله واستمر ولا تغير شيء إذا ما عندك خبرة ولا شيء شوف الإكسبير يفيدك لو ما يفيدك واللي يريد ياخذها من عيوني وحياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيت اشوفكم لكن انهيت الفيديو بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحبيت اراويكم شغله. شوفوا لما عرفنا على 5 دولار، شوفوا شغله الحين ايش جاب لنا؟ 18 دولار او 19 دولار او 20 دولار. لو ضيفونها هنا أنا يصير المبلغ يعني ممتاز جدا. ممكن وصلنا الى 100% او 105 او 105% 110% فبالتالي 110% فبالتالي اخواني الكرام الشغل ماشي ويا مثل ما احنا رايدين وهذا شوفوا هاي الصفقات الحاليه كل شيء مامن شوفوا مامهنه الصفقه وهاي هم راح تتامن هاي بس توصل لهنا راح تشوفون تامنت الصفقه هاي بمجرد ما توصل هنا وتحرك السوق تمام راح تتامن الصفقه وكذلك هاي وكذلك هاي